بسم اللہ الرحمن الرحیم السّلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راشٹریہ سلیم ٹیک یوٹیوب چینل آج ہم چینج کرنے لگے ہیں ریکلیمر کے گائیڈ رولر بیرنگ سینٹر میں اسکریپروں کے لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیرنگ کی حالت ہے بیرنگ آ ہے اس میں تو یہ گائیڈ ریل کو ڈیمیج کرتا ہے اب ہم اسے ریپلیس کریں گے ریپلیسمنٹ کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں اور بیرنگ کون سا ہے یہ بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس نیو بیرنگ ہے پینتیس ٹو آر ایس پینتیس اس کا انر ہے اور اسی جو ہے وہ آؤٹر ہے ٹو آر ایس کا مطلب ہے یہ اس میں شیلڈ لگی ہوئی ہے پلاسٹک کی دونوں طرف ٹو آر ایس ابھی میں اس کو ریپلیس کروں گا کیا طریقہ کا کار ہے ریپلیس کا غور کریں سب سے پہلے ہم نے کوئی نرم چیز نیچے رکھنی ہے یہاں کوئی ووڈ کا پیس رکھ لیں تاکہ ہمارا یہ جو تھریڈ ہے یہ ڈیمج نہیں ہو اس پوزیشن میں رکھیں گے اس کے بعد ہم نے ایک ہالو پائپ لینا ہے یہ والا ہالو پائپ لے کے اس کو رکھیں گے ہم اس پوزیشن میں اس کے اوپر ورٹیکل پوزیشن میں رکھنے کے بعد ہیمر کے ساتھ چوٹ لگائیں گے یہ بھی میں اس کی جو ہے نا ڈس ڈسماؤنٹنگ کر رہا ہوں ہیمر کے ساتھ ہیمرنگ کے ساتھ اس کو نکال رہا ہوں یہ دیکھیں بیرنگ کا آؤٹر نکل گیا ہمارے پاس یہ بیرنگ کا آئنر تھا अब हम इसकी ये जो लॉक नट है इसको खोल देंगे और इसकी ये वाशर है इसको निकाल देंगे इसको निकालने के बाद इसको आउटर को पकड़ के हमने निकाल लेना है ये देखें यह हालत थी इसकी बेर हो गया था और ये इसकी बॉल है यह वाली यह देखें यह इसका इनर का गुश है अभी ये इनर है انر کو نکالنا ہے اور یہ جو 2RS والی شیلڈ تھی اس کی باہر سائڈ والی یہ بھی نکالنی ہے یہ نیچے ایک واشر دی ہوتی ہے سپورٹ کے لیے نکالنے کے لیے ہم نے اس کو لگانا ہے لاک نٹ اس پوزیشن میں یہ والا ایریا لگانا لگ گیا بھائی لگ گیا اس کے بعد دوبارہ ہم رکھیں گے پائپ پائپ رکھنے کے بعد ہیمرنگ کریں گے यह देखें फ्री हो गया यह बुश इसका निकल गया देखें, ये देखें यह बैरिंग का इनर था ये, ये बैरिंग का इनर था अभी हमने क्या करना है इसको अच्छी तरह क्लीन करना है अच्छी तरह साफ करके इसके ऊपर वाशर रखेंगे ये वाली उसके बाद न्यू बैरिंग लगाएंगे यार ये वाशर रिप्लेस कर देंगे नई वाशर लगाएंगे ये देखें ना ये बेयर हो गया घट रेल के साथ टच होके ابھی اس کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے اس کو اچھے سے صاف کر کے اگر اس کی हो کا سائز زیادہ ہو हो اس کی بہت کم ہو تو ہم نے ایمری پیپر کا یوز کرنا ہے اچھا ہم نے لگانی ہے واشر واشر کے بعد ہم نے بیرنگ فٹ کر دینا ہے اس کا نمبر جس طرح بھی رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بھی لگا دیا بیرنگ اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے واشر واشر رکھنے کے بعد یہ والا ہالو پائپ ہے ہمارے پاس اس کو اس کے اوپر رکھ کے ہلکی ہلکی ہیمبلنگ کریں گے آؤٹر اس کا گر جائے گا کیونکہ اس میں انر اور آؤٹر کے جو بالز ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے हो गया जी यह है हमारे पास एनयू बैरिंग है रोलर एनयरिंग ये देखें। चोट लगा रहा हूं मैं यह इसका आउट गिर गया अभी यह इनर जा रहा है ये देखें हो गया जी। ये, ये मूव भी कर रहे बिल्कुल Smooth. کوئی اس میں وہ نہیں اب اس کے اوپر یہ واچر رکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جگہ جہاں پہ اس کو لگانا ہے یہ ہے ہمارے پاس یہاں سے ہم اس کو ڈالیں گے یہاں سے ڈالنے کے بعد یہاں سے ہم نے لاک نٹ لگا دینا ہے یہ والا جو لوک نٹ ہے نا اس کی ये शेंफर हुई जो साइड है ना वो अंदर वाली साइड पर रखते हैं और इसको टाइट कर देंगे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हो आप तक पहले पहुंचे थैंक यू वेरी मच